يا ما يلوّن الحنين شاصبر وراعي لك, لك سنين وأعطيك كل العمر ما دامك على عهدك أمين يا ما يلوّن الحنين شاصبر وراعي لك سنين وأعطيك كل العمر ما دامك على عهدك أمين وألم لمشروطي وأحراق وأعطي قلوب العين